رجعنا يعني لكم بحلقه جديده، حلقه اليوم ان شاء الله بتكون حلقه سواليف، ان شاء الله في حلقه اليوم بنسولف عن مشكلات اللي صارت في السوشيال ميديا بعد الحمله اللي سواها ابو فلة بمناسبه 120 مليون مشترك، لكن في شخص مشهور وهذا الشخص عنده عدد كبير من المشتركين في منصه اليوتيوب، ودائما هذا الشخص يهاجم الاشخاص اللي يسوون حملات خيريه، طبعا يهاجمها بدون سبب مقنع، يعني ماني عارف ليش يسوي هذا الشيء، فان شاء الله في حلقه اليوم بنتكلم عن هذا الموضوع بشكل مختصر بعد الانتروبت. اول شيء خلينا نتكلم عن ابو فله، ابو فله يقدم محتوى جيمنج في منصة اليوتيوب، والمحتوى الجيمنج يعني معروف عالميا، وهذا الشخص كل ما يزيد عدد المشتركين مليون يروح يسوي شيء خيري، ان كان مثلا حملات خيرية، او مثلا مساعدة الناس المحتاجة، او مثلا متعلقة ببناء المساجد، واوقات أخرى يعطي يعني تجاربه واصدقائه، يعطيهم الأشياء اللي يحتاجونها، ان كان مثلا سيارات، او مثلا جوالات، يعني هذا الشخص ابدا ما ينسى الناس المحتاجه وايضا اقاربه، هذا سبب رئيسي في زياده الرزق ومحبه الناس، قبل فتره قريبه ابو فله سوى حمله خيريه بمناسبه وصوله 20 مليون مشترك اللي هي مليون دولار لمساعدة الناس المحتاجه واللاجئين السوريين، ومن ضمن هذه الحمله اشياء متعلقه بملبس ومسكن واشياء لازمه يعني يحتاجونها الناس في وقت الشتاء، وفجاه يطلع لك مشهور يعني هذا الشخص عنده يمكن قرابه 7 مليون مشترك يطلع يتكلم عن هذه الحمله وهو ضد هذه الحمله ويقول انه هذا رياء ومن الكلام مو بس هنا، المشكلة إنه كمان طلع يسب أبو فلة ويغلط عليه في الكلام، يعني ما في سبب مقنع إنك تطلع تتكلم عن هذا الشيء وتقول إنه هذا رياء مع إنه هذا الشخص قاعد يساعد الناس المحتاجة واللاجئين السوريين، يعني إذا أنت عندك القدرة المالية يعني خلاص مرتاح، الناس غيرك يعني يحتاجون هذه الأشياء أكيد، يعني ليش تطلع تتكلم ما دامك إنك أنت مرتاح من زمان في مشهور سوى حمله خيريه وهذا المشهور اسمه احمد ابو الرب وطلع هذا الشخص يعني يتهجم على هذه الحمله ويغلط عليها بالكلام ايضا فمن يعرف انه هذا الشخص هل هو ضد الحملات الخيريه ضد الخير ولا ايش بالضبط من يعرف ايش يبغى من الحياه اصلا من عارف <تصفيق> ليش قاعد يهجم على الناس وهذول الاشخاص قاعد يسوون حملات خيريه وكذا يكون خلصنا حلقة وتكلمت عن هذا الموضوع أتمنى أن هذه الحلقة عجبتكم وأنها تعرضكم لا تنسون اللايك والشير والاشتراك وكذا يكون خلصنا ويلا سلام